Γεια σας! Στη βιντεοδιάλεξη αυτή θα γνωρίσουμε το κριτήριο παρεμβολής και θα δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε ασκήσεις. Το κριτήριο παρεμβολής είναι ένα πολύ σημαντικό θεώρημα το οποίο μας βοηθάει να βρούμε το όριο μιας συνάρτησης. Η χρήση του κριτηρίου βασίζεται στη σύγκριση της συνάρτησής μας με δύο άλλες συναρτήσεις των οποίων τα όρια είναι ίσα. Πιο αναλυτικά έστω ότι έχουμε τρεις συναρτήσεις F, G και H για τις οποίες ισχύει η διάταξη H του Χ μικρότερο ίσο του F του Χ μικρότερο ίσο του G του Χ κοντά στο Χ0 δηλαδή σε μια περιοχή του Χ0 αν το όριο της H του Χ όταν το Χ τίνει στο Χ0 είναι ίσο με έναν πραγματικό αριθμό L και το όριο της J του Χ όταν το Χ τίνει στο Χ0 είναι ίσο με τον ίδιο πραγματικό αριθμό L τότε αυτομάτως το κριτήριο παρεμβολή. Μα λέει ότι και το όριο τη συνάρτηση F του Χ όταν το Χ τίνει στο Χ είναι ίσο με L. Στη διεθνή βιβλιογραφία, το κριτήριο αυτό αναφέρεται στο θεώρημα του σάντουιτς. Ο χαρακτηρισμό σάντουιτς αποδίδεται για ευνόητου λόγους, μιας και οι δύο συναρτήσει J και H κάνουν σάντουιτς με λίγη φαντασία τη συνάρτηση F. Α δούμε τώρα ποια είναι η γεωμετρική ερμηνεία του κριτηρίου παρεμβολή. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση της F, της οποία αναζητάμε το όριο στο χ0. Όπως παρατηρούμε, η γραφική παράσταση της F βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της H, ενώ είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της J, σε μία περιοχή α, β κοντά στο χ0. Αν τώρα τα όρια τη H και της J στο χ0 είναι ίσα μεταξύ τους και έχουν την L, τότε, όπω βλέπουμε και στο σχήμα, το όριο τη F στο χ0 θα είναι και αυτό ίσο με L. Για την καλύτερη κατανόηση του κριτηρίου παρεμβολή θα λύσουμε μία άσκηση που βρίσκεται στην ενότητα 1.5 του σχολικού βιβλίου. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε το όριο τη F του χ όταν το χ τίνει στο 0, όπου γνωρίζουμε ότι για την F του χ ισχύει η εξη ανισότητα, ένα μείον χ τετράγωνο, Μικρότερο ίσο του f του χ μικρότερο ίσο του 1-χ τετράγωνο για κάθε χ πραγματικό αριθμό. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πάρουμε την ανισότητα η οποία ισχύει για κάθε χ ανήκει στο R και θα πρέπει να υπολογίσουμε τα όρια των συναρτήσεων που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από την F. Δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσουμε το όριο τη 1-χ τετράγωνο όταν το χ τίνει στο 0 και το όριο τη 1-χ τετράγωνο όταν το χ τίνει στο 0. Νομίζω ότι ο υπολογισμό των ορίων είναι απλό. Έτσι λοιπόν, το όριο τη 1-χ τετράγωνο όταν το χ τίνει στο 0 με αντικατάσταση είναι ίσω με 1. Και όπω βλέπουμε, το όριο τη 1-χ τετράγωνο όταν το χ τίνει στο 0 είναι και αυτό ίσω με 1. Δείξαμε λοιπόν ότι τα όρια των συναρτήσεων 1-χ τετράγωνο και 1-χ τετράγωνο όταν το χ τίνει στο 0 είναι ίσα με 1. Άρα λοιπόν από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι και το όριο της F Χ όταν το Χ τίνεις στο 0 είναι ίσο με 1. <Κι> Αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις είδατε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο τα οποία θα ανέβουν. Ευχαριστώ πολύ!